Kære venner af Baggertæteret, på tirsdag den 7. i 6. kl. 11.30, der glæder jeg mig helt vildt til at præsentere det store efterårsprogram 2022 for alle jer, der holder af Baggertæteret og lige så meget af teater, som jeg selv gør. Som I måske kan se her bag mig, så er vi ikke rigtig klar øh, i teatersalen til at åbne for jeres publikum nu. Men det er jo blandt andet, fordi vi lige pt. laver stor totalteaterforestilling. Fjern og Rosen på havnen i Svendborg, som spiller under DGI's landstævne. Og første gang den 1. juli kl. 22. Men øh, på tirsdag den 7. 6., der pakker vi altså allerede efterårsprogrammet op for jer alle sammen. Der er mere børnebagård end nogensinde. Der er seks vildt fede gæstespil. Og så er der et helt nyt teaterformat, som jeg glæder mig meget personligt til at præsentere for jer derude, der bringer teateret et helt nyt sted hen, hvor det aldrig rigtig har været før. Så kig med live på Facebook på tirsdag den 7. 6. kl. 11.30 til Baggård Teaterets efterårsprogram 2022. Vi ses.